Καλημέρα, καλώ ήρθατε στο δεύτερο Theory Shot. Ξανά, ξανά γιατί πολύ απλά το κάναμε μια φορά το γύρισμα την περσμένη ομάδα, και με και λίγο ότι να είναι, οπότε γι' αυτό καθυστέρησαμε κιόλας. Πάμε να το ξανακάνουμε και αυτή τη φορά ελπίζουμε να το πούμε καλά το έργο. Ήρθε η ώρα να ορίσουμε και να εξηγήσουμε πέντε πράγματα για του στόχου. Ποιο είναι ο στόχο τη βαθμονόμηση και είναι αυτή η σταθερή γνωστή κατάσταση την οποία επιθυμούμε, Όλε αυτέ οι ε, ε, ρυθμίσει επηρεάζονται μέσα από το Always-D menu. Το Always-D menu είναι το On-Screen Display Menu. Είναι το μενουδάκι που βγαίνει στην οθόνη όταν πατάμε τα κουμπάκια κάτω. Φωτεινότητα, καμπύλα να παραγωγείς τόνων ή αλλιώς γκάμα. Και σημείο λευκού. Η φωτεινότητα προφανώς ρυθμίζεται με το Brightness και μετριέται σε καντέλα σαν ένα τετραγωνικό μέτρο. Ένα καντέλα σαν ένα τετραγωνικό μέτρο είναι η ένταση φωτεινότητας που έχει μία συγκεκριμένη επιφάνεια του ενός τετραγωνικού μέτρου που φωτίζεται από ένα κερί το οποίο βρίσκεται σε μια απόσταση ενός μέτρου. Καμπύλια αναπαραγωγής τόνων είναι γκάμα. Θα αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται οι τόνοι στην οθόνη από το πιο φωτεινό σημείο με το πιο σκούρο. Δεν έχει γραμμική σχέση. Ορίζουμε μία συγκεκριμένη καμπυλότητα με τη βοήθεια ενός εκθέτειου ο οποίος ονομάζεται γκάμα. Φανταστείτε, είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που κάνουμε στο φώτος, όπου τραβάμε την καμπύλη από τα κερβς, τραβάμε την καμπύλη από τη μέση και τραβάμε προς τα πάνω. Αυτό είναι πρακτικά μια διόρθωση γκάμα. Αυτή την καμπυλότητα την επιθυμούμε στο καλυμπράζημα τη οθόνη, φέρνει την αναπαραγωγή των τόνων πιο κοντά στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνει το άνθρωπο στο φω, ορίζεται μέσα από το USD μενού με τη βοήθεια του contrast. Δείτε εδώ, Κατάσταση ζωντανού. Το τελευταίο σημείο, και το πιο σημαντικό, και το πιο δύσκολο, είναι το λευκό. Το λευκό το ελέγχουμε μέσα από το OSD μενού με τη βοήθεια μια ρύθμιση που μα δίνει πρόσβαση στα τρία κανάλια τη οθόνη, το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε. Αυτό συνήθω αναφέρεται μέσα στο OSD μενού σαν RGB gain, RGB channels, color, whatever. Το χρώμα του λευκού ορίζεται με τη βοήθεια μια κλίμακα θερμοκρασία, κλίμακα των κιels. Υπάρχει μια ιστορία που λέγεται ε, μέλλον σώμα. Ε, το μέλλον σώμα έχει την ιδιότητα όσο ανεβάζει θερμοκρασία να ακτινοβολεί. Ένα πιο πρακτικό και απλό τρόπο για να αντιληφθούμε τι είναι το μέλλον σώμα είναι να ασχεθούμε μια λάμπα πυράκτωση. Οι λάμπε πυράκτωση είναι αυτέ που έχουν το μικρότερο σειρματάκι στη μέση, οι παλιέ. Λοιπόν, αυτό όσο περνάει ρεύμα, το σειρματάκι που λειτουργεί ως αντίσταση θερμαίνεται. Και όσο ανεβάζει δημοκρασία, ακτινοβολή φω. Όταν αρχίζει και ακτινοβολεί, βγάζει ένα πολύ θερμό φω. Εκεί είμαστε περίπου ας πούμε, στα 2.000, 2.500, 3.000 και Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, ε, αυτό ακτινοβολεί ένα πιο ψυχρόπος. Μπορεί να φτάσει στα 5.000. Και αν ανεβεί και άλλη θερμοκρασία, μπορεί να φτάσει στα 6.500. Και βίνει ακόμα και στα 9.300. Εννοείται πως ο οδηγό μας είναι το πολλορήμητρο, το όργανο που θα χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια της βαθμονόμηση. Το όργανο θα μας πει ότι και θα ξαναδύσει η θερμοκρασία του Λευκού είναι λίγο πιο θερμή από τη θέλεις, οπότε πήγαινε και ανέβασε λιγάκι το μπλε. Τώρα στα software που χρησιμοποιούμε, μπορεί να υπάρχουν και ένα σωρό άλλες ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι πολλές και διαφορετικές, είναι πεδίο διαφοροποίησης των κατασκευαστών. Με καλύτερη λύση εκεί, πέρα, αν θέλετε να μάθετε τι συμβαίνει, είναι το περίφημο, το infamous RTFM. Read the fucking manual. Subscribe, καμπανάκι και mm. πάμε να μάθουμε λίγο θεωρία. Στάλαμε, παιδιά. Mm. Μέχρι το επόμενο The Shot. Bye.